فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا به بل هم قوم طاغون فتولى عنهم فما انت بِمَلُومٍ وذكر فان الذكر الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ان الله هو الرزاق ذو القوة المتينة